Moikka! Mä oon Taru ja suunnittelen Vaanalla verkkopalveluiden käytettävyyttä. Erityisen mielenkiintoisia on nämä henkilökohtaisen budjetin työkalut, koska näitä käyttää niin monet erityisryhmät, kuten sokeat ja heikkonäköiset, ikääntyneet ja dementikot sekä vammaiset. Mun työssä mä käytän paljon yleisesti hyväksyttyjä V3C-standardeja käytettävyydelle. Sekä näiden standardien että meidän erityisten käyttäjäryhmien perusteella meidän verkkopalvelun kehitystä ohjaa kolme yleistä periaatetta. 1. Informaatiotulvan välttäminen. Eli näytetään vaan se kaikkein oleellisin tieto ja kaikki ei niin tärkeä tieto piilotetaan. 2. Selkokielisyys ja typografia. Eli kaikki tekstit on helposti ymmärrettäviä, fonttikoot on riittävän isoja ja värikontrastit on luettavia. 3 Fyysisten ja motoristen haasteiden huomioiti, eli esimerkiksi painikkeissa on riittävästi klikkauspintaalaa. Paras näkemys käytettävyyteen on kuitenkin näillä käyttäjäryhmillä itsellään. Sen vuoksi me haastatellaan eri käyttäjäryhmien edustajia, saadaksemme aitoa palautetta verkkopalvelun toimivuudesta. Näin me varmistetaan, että tämä verkkopalvelu on yhä useamman käytettävissä.